Ετοιμαστείτε να μάθετε την ανελαίτη ρουτίνα τη εργασία εννέα με πέντε. Είναι εβδομάδα μαθητία! Ποιο νορμάλ άνθρωπο τρελαίνεται να εργαστεί. Εβδομάδα μαθητία! Ναι! Ακριβώ! Αυτή η μαθητία είναι το πρώτο βήμα τη ισόβια αποστολή που να ευτυχιοποιήσει τον κόσμο. Πρώτα θα κάνω την πρακτική μου. Μετά θα εργαστώ πλήρε ωράριο. Σύντομα θα γίνω υπαρκέλο τη χρονιά. Μετά δεκαετία σου γιατί δεν θα μπορούσε να είναι πιο λάθος, Μολ. Δεν αφορούν στο να κάνει το καλό, αλλά αφορούν στο να κάνει τη δουλειά κάποιου άλλου τσάμπα. Που βασικά είναι φοβερή ιδέα. Έρχομαι! Η πρώτη μαθητεία μας είναι στο αρτοποιείο της Παμ. Είναι πολύ καλή γιατί η Παμ είναι μία γλύκα. Και δεν το υποστηρίζω αυτό επειδή την παντρεύτηκα. Μπορώ <Ρι> να ευτυχιοποιήσω πολύ κόσμο στο Η μαθητεία πάει στην Λύπη. <Ρι> Στο καταφύγιο ζων Μπάρκλι Σπάρκλι. Αχ! Τα κουτάκια χάριζουνε! Η άνδρεα. Στο χειροποιείο Wax και Wayne η Σίλα. Στο γογγύλια Unlimited ο Τζέρεμι. Στο Brook Marks τεσπότηκαν. Στο άδραξε το πυλό, ο Νάσουα. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντική μόλι μαγγύη, oh, η μαθητία σου θα γίνει oh. στο. Ένα χειροδανιστήριο του παράξενου λάρι! Όχι! Εκεί πάνε οι ευτυχισμένε για να πεθάνουν. Ah, μύρισε την απογοήτευση. Ωστάσου, η ασβή του ήταν αυτή. Μαθητευόμενε, μόλι. Να σου γνωρίσω το μαθητευόμενό μου. Χαίρο πολύ. Λοιπόν, κύριε Σκράτς, ποια είναι η καλύτερη μέθοδος τρομάγματα. Δεν σταμάτα εκεί που είσαι. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα για να μάθεις τρομάγματα. Πριν τρέξεις πρέπει να μάθεις να περπατάς. Εντάξει, πρώτα ξεφορτώσου το δύσοσμο σύννεχο. Αμέσως, κύριε Σκράτς. � Μια μέρα ίσως γίνεται το Ε, <χαιχαι>, ρίσκο που προτίθεμαι με να πάρω.